Det du ser på skjermen nå det er en screencast. Det er altså en filming av det som skjer på skjermen. Så hvis jeg går nå på skal sette inn et bilde i Word for eksempel så går jeg på sett inn bilde og så går jeg velge bilde og trykker sett inn. Det er en slags bruksanvisning på hvordan man gjør ting og dette med How to do videos er ofte en hyppig forekommende type videoer, men du har også rene undervisningsvideoer der man typ holder forelesninger. Dette kaller vi for screencast. Nå kommer jeg inn i høyre hjørne, og dette hø denne gubben i ruten i disse filmene, det kalles for talking head. Så når jeg står nede i høyre hjørnet der den ofte står, den kan godt flytte seg rundt på skjermen, det er ikke noe problem, men de fleste programmer har den plassert nede i høyre hjørnet. Screencast på norsk, det er skjermopptak. Og det kan enten bare at du filmer skjermen, eller att du filmer skjermen med talking head. Lydkvalitet er ofte viktig. En screencast kan bare være bilde, den kan være bilde og lyd, eller bilde, lyd og video som er i dette tilfellet här. Når du skal lage screencast så trenger du en screencast programvare. Denne videon här har jeg spilt in i en programvare som heter Camtasia Studio. Den er professionell koster en del penger og har da en dermed litt større funksjonalitet og er kanske litt vanskelig å lære sig til med men du bør ikke bruke en så professionellt va Det finns mange verk dig og vilge mell om og lit avving av vilken plattform du har på. så finns det forjellge verk dig. Min ombefalling eh, te dig det er Screencastomatic. Den er en årdret right, gratis bramvare funker eh, gått in til eh, 10 12 minur i gratis version og den har med talking head. Så det er en god programvare. Dessverre så spiller den ikke inn eh, lyden fra datamaskin, det som kan altså få system audio, eh, og den har altså en begrensning i forhold til tid og kvalitet på videoen som spiller inn. Som student på Høgskolen i Østfold så har du muligheten til å gå inn i Canvas og trykke på den knappen borte til venstre som heter Arc. Arc er en funktion där du lägger et lag oppe på, for exempel tommel opp, oppe på en film. Det er ikke det vi skal snakke om i denne omgangen. Men hvis du går opp i høyre hjørne, trykker på Record här. så vill du få spørsmål om å laste ned et tilleggsprogramvare, som jeg allerede har gjort. Og den tilleggsprogramvaren, det er screencast i professionell utgave. Så hvis du går här och trykker på Screen Capture, så kommer du in. du må velge å åpne denne programvaren og da åpnes denne programvaren på PC-en din. Akkurat nå så ser det ut som vi bare befinner oss inne i Canvas, men her har vi muligheten til å dra ut disse rutene som vi i forhold det område av skjermen vi ønsker å spille in. Och så har vi valget mellom å bare skjerm eller bare video eller både webkamera og video i ett og så trycker man på Record og så har man en innspilling. Når man har spilt inn den video så kan man laste den i ett format som heter MPEG 4. For de fleste studenter på Høgskolen i Østfold så er det programvarene jeg anbefaler, men det finns også flere. En annen veldig enkel tilnærming til å spille inn screencast-filmer, det er rett og slett de vanlige PowerPoint. Hvis du går på skillekortet sett inn i PowerPoint, så går du bort det høyre på der det står skjerminnspilling. Da må jeg igjen gjøre denne jobben med å fortelle datamaskinen om hvor stor del av skjermen den skal spille sin. Da går jeg på toppen av, jeg merket at du har fått en rute på toppen her nå. PowerPoint har minimeret seg, da velger jeg område, så drar jeg denne korset over den delen av skjermen jeg ønsker å spille inn. O så jø jag klar så viste det var for eksempel jeg skulle lage en kas skulle skullelage en relamme film for nå, så jø jag klar i bakum det jag ska spille in och så trycker jag på spill in. Det heller ned. Spiller in den filmen altt som jag gjø på charmmen den visar forlöpene i forhold vad vi håll på med O er færdigt så går je opp på toppen här og så trycker jag på stop. Denne filmen den blir nå satt in i PowerPoint men jeg kan velge å høyreklikke på den filmen og velge lagre medier som. Da får jeg lov til å lagre denne fila som en mpeg 4 videofil og i forhold til video så er det veldig ofte mpeg 4 som vi ønsker å spille in med. Det finns også andre screencast verktøy. Hvis du for exempel har en Chromebook så är det kanske den programvaren här som er god å bruke, en som heter Screencastify. Hvis du er en Mac-bruker, så kan du godt hende at du faktiskt allerede har en Screencast-programvare, fordi at har du QuickTime installert på Mac'en din, så har du allerede QuickTime, og da kan du spille in video, Screencast, via QuickTime på Mac'en din. Et annet godt verktøy for Mac, det heter ScreenFlow. Skal du spille in en video med en iPhone eller en iPad, så har faktisk disse produktene, de har nå en innebygd funksjon i sitt operativsystem for screencast-innspilling. Først så drar du ned på kontrollpanelet, drar fra høyre hjørne og nedover på de nyeste modellene, da får du opp denne siden her, og da du ned og trykke på denne rundingen for record som når du trykker på den så får du opp denne siden og da må du aktivere lyd altså audio for å få med både screencast innspilling og lyd samtidig når du spiller inn screencast på din iPhone eller iPad. Jag håper att detta har vært en kort og grei innføring i screencast på diverse device.